Uh, jijini Dar es Salaam katika matangazo ya moja kwa moja ya uteuzi aliofanya Rais Dr. John Magufuli ambao utatangazwa na balozi kiongozi uh, uh, katibu kiongozi ya uh, ba, balozi uh, ambapo hatatangaza uh, uteuzi huo uliofanywa na rais endelea kutazama TBC1 saka na JPM, JPM, <speaking in> paham <Spanish> pocha <muchas> kwa kazi kutatunguliwa kwa cha tunazanga na je piee je piee tunapambaje mnyote inasha tunazanga na je piee je piee katika majibu ya se ajaliwa ajaliwa zambia sulleu na dura fa Así emu ni tabas la la de si de Tanzania yaliwa nasamia o pial a melis cualquier que escuché casi tunashaka tunashaka ni bm LPM. LPM. Magaliwa. Magaliwa. Sambia sulu. Sambia sulu. Ndugu wananchi Leo tarehe tatu mwezi wa nane mwaka 2018 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli amefanya mabadiliko madogo ya kubwa wilaya kufuatia mkuu wa wilaya ya Chato aliyetolewa hivi karibuni Mheshimiwa Colonel Patrick Norbert Songea kwenda kwenye mafunzo ya kijeshi nje ya nchi Katika mabadiliko hayo Mheshimiwa Rais amemhamisha kituo mkuu wa wilaya ya Kwimba Mheshimiwa Mhandisi Mtemi Msafiri Simeon kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Chato Aidha Mheshimiwa Rais amemteua Bibi Senyi Simon Nganga kuwa mkuu mpya wa wilaya ya Kwemba. Mabadiliko haya yanaanza leo na wakuu wote wa wa wilaya wanatakiwa kureport katika vituo vyao vya kazi mara moja. Katika mabadiliko mengine Mheshimiwa Rais amefanya uteuzi na uhamisho wa kurugenzi wa halmashauri za wilaya, miji, manispaa na majiji kwa kuteua wakurugenzi wapya moja na kuhamisha vituo wengine 19 Mabadiliko haya ni kutokana na baadhi ya wakurugenzi walikuwa katika nafasi hizo kustaafu kupangiwa kazi nyingine kuhamishwa na wengine kuondolewa katika nafasi za ukurugenzi Mabadiliko kamili yaliyofanya Mheshimiwa Rais ni kama ifuatavyo Mkoa wa Arusha Jiji la Arusha Mkurugenzi ni Dr. Maulid Suleman Madeni Huyu ni mtawaliu mpya. Halmashauri ya Wilaya Meru. Mkurugenzi ni ndugu Emmanuel Mkongo. Huyu naye ni mteuliwa mpya. Mkoa wa Dar es Salaam. Manispaa ya Temeke. Mkurugenzi ni ndugu Lusubilo Mwakabibi ambaye amehamishwa kutoka Halmashauri ya Wilaya Kakonko. Yeye alikuwa mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Kakonko. Manispaa ya Ubungo Mkurugenzi ni ndugu Beatrice Dominiki Kwai, huyu naye amehamishwa kutoka Manispaa ya Mtwara. Manispaa ya Ilala Mkurugenzi ni ndugu Juma Kiango Shauri ambaye amehamishwa kutoka Halmashauri ya Mji Korogwe. Manispaa ya Kigamboni Mkurugenzi ni ndugu Mwilabu Mwilabuzu Ndatwa Ludigija. Wewe amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya Ludewa. Mkoa wa Dodoma. Halmashauri ya wilaya ya Kondoa, mkurugenzi ni ndugu Mustafa S. Yusuf, huyu ni mteuliwa mpya. Halmashauri ya mji Kondoa, mkurugenzi ni ndugu Msoleni Juma Dakawa, huyu naye ni mteuliwa mpya. Halmashauri ya wilaya Mkwapwa, mkurugenzi ni ndugu Paul Mamba Swea. Naye nimteuliwa mpya. Halmashauri ya Wilaya Kongwa mkurugenzi ni Dr. Omar Ainkulo huyu naye mteuliwa mpya. Mkoa wa Geita. Halmashauri ya Wilaya Nyamwale mkurugenzi ni ndugu Mariam Habibu Chaurembo. Huyu naye ameteuliwa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya Wilaya Chato mkurugenzi ni ndugu Eliud Leonard Mweteleke, ambaye amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Misungwi mkoa wa Iringa Halmashauri ya mji Iringa mkurugenzi ni ndugu Hamidi Ahmed Njovu ambaye amehamishwa kutoka ya Sumbawanga mkoa wa Kagera Halmashauri ya wilaya ya Miseni mkurugenzi ni ndugu Innocent Mbandwa Mukandala huyo ameteuliwa kwa mara ya kwanza Halmashauri ya mji Bukoba mkurugenzi ni ndugu Limbe Bernard Maurice ambaye amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Miseni Halmashauri ya wilaya Bukoba mkurugenzi ni ndugu Solomon o. Kimilike huyu ameteuliwa kwa mara ya kwanza Mkoa wa Katavi Halmashauri ya wilaya Nsimbo mkurugenzi ni ndugu Ramadhani Mohamed huyu ameteuliwa kwa mara ya kwanza Mkoa wa Kigoma Manispaa ya Kigoma Mkurugenzi ni ndugu Mwailwa Smith Pangani ambaye amehamishwa kutoka Wilaya Nsimbo Halmashauri ya Wilaya Nsimbo Halmashauri ya Wilaya Kakonko Mkurugenzi ni ndugu Masumbuko Stefano Magangila Huyu ameteuliwa kwa mara ya kwanza Halmashauri ya Wilaya Kigoma Mkurugenzi ni ndugu Upendo Eric Mangali huyu ni mpya mkoa wa Kilimanjaro halmashauri ya wilaya Mwanga mkurugenzi ni ndugu Zephrin Kimolo Lubuva ni wa mpya halmashauri ya wilaya Moshi mkurugenzi ndugu tatu Selemani Kikwete Huyo amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya Kibaha mkoa wa Lindi halmashauri ya wilaya Liwale mkurugenzi ni ndugu Nasib Bakari Mbaga ambaye amehamishwa kutoka manispaa ya Temeke Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa Mkurugenzi ni ndugu Renatus Blass Mchao huyu ni mteuliwa mpya Mkoa wa e, Mara Halmashauri ya Wilaya ya Msomba Mkurugenzi ni ndugu Kayombo Lipesi John ambaye amehamishwa kutoka manispaa ya Ubungo Halmashauri ya Wilaya Butiama, Mkurugenzi ni ndugu Magori, Mgalani Alphonse ambaye ni mteuliwa mpya. Mkoa wa, wa Mbeya, Halmashauri ya Wilaya Mbeya, Mkurugenzi ni ndugu Steven Edward Katemba ambaye amehamishwa kutoka Manispaa ya Kigamboni. Jiji la Mbeya, Mkurugenzi ni mrakibu mwandamizi wa polisi James Kola Kasusura ambaye ni mteuliwa mpya. Na halmashauri ya Wilaya ya Kiela, Mkurugenzi ni ndugu Lucy Lmganga na naye ni mteuliwa mpya. Mkoa wa Morogoro Halmashauri ya Wilaya ya Kilombero, Mkurugenzi ni mhandisi Stefano Bulili Kaliwa ametouliwa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro Mkurugenzi ni ndugu Kayombe masudi Lioba, mteuliwa mpya. Halmashauri ya Wilaya Malinyi mkurugenzi ni ndugu Musa Elias Mnyeti huyu ni mteuliwa mpya vile vile Halmashauri ya Wilaya Kilosa mkurugenzi ni ndugu Asajide Lucas Mwambambale naye ni mteuliwa mpya Mkoa wa, wa Mtwara Manispaa ya Mtwara mkurugenzi ni Canal Emmanuel Halimwegobeko huyu ni mteuliwa mpya Mkoa wa Mwanza Halmashauri ya Wilaya Misungwi Mkurugenzi ni ndugu Kisena, Magena, Mabuba ameteuliwa kwa mara ya kwanza na halmashauri ya Ukerewe. Mkurugenzi ni ndugu Esther Anania Chaula na ameteuliwa kwa mara ya kwanza. Mkoa wa Njombe, Halmashauri ya Wilaya ya Ngingombe mkurugenzi ni ndugu Edes Philip Lukoa ambaye amehamishwa kutoka halmashauri ya Wilaya Chalinze. Halmashauri ya Wilaya Ludewa mkurugenzi ni ndugu Sunday De gracious De George naye umetuliwa kwa mara ya kwanza. E, Mkoa wa Kwani. Halmashauri ya Wilaya Chalinze mkurugenzi ni ndugu Amina Muhamedi Kiwanuka, ambaye amehamishwa kutoka Halmashauri ya Wilaya Wangi Ngombe. Halmashauri ya Wilaya Kibaha mkurugenzi ni ndugu Butamo Nuru Ndalahwa ambaye amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Moshi. Mkoa wa Rukwa. Halmashauri ya wilaya ya Nkasi Kurugenzi ni ndugu Angelus Wilbad Kamugisha ambaye ameteuliwa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya wilaya ya Kalambo mkurugenzi ni ndugu Msongela Nitu Palela aliyahamishwa kutoka manispaa ya Ilala. Manispa ya Sumbawanga Mkurugenzi ndugu Jacob James, James Mtalitinya aliyehamishwa kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Mzega. Mkoa Ruvuma, Halmashauri ya Wilaya ya Mbinga Mkurugenzi ndugu Juma Mnwele ambaye ameteuliwa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya Mji Mbinga Mkurugenzi ndugu Grace Stephen Quintin mteuliwa mpya. Halmashauri ya wilaya na Mtumbo mkurugenzi ndugu Evans nchi, nchimbinya, mchimbinya ambaye ni mteuliwa mpya Evans na chimbinya, huyu ni mteuliwa mpya na halmashauri ya wilaya Tunduru mkurugenzi ni ndugu Gaspar Zahoro Baliomi ambaye ameteuliwa kwa mara ya kwanza Mkoa wa Shinyanga Ahalmashauri ya wilaya Shinyanga mkurugenzi ni mrakibu msaidizi wa uhamiaji ndugu Hoja Mahiba ambaye ni mteuliwa mpya Mkoa wa Simiyu Halmashauri ya Wilaya Bariadi Mkurugenzi ni Mrakibu Msaidizi wa Zimamoto ndugu James Marco John Mtembelea ambaye ni mteuliwa mpya Mkoa wa Singida Halmashauri ya Wilaya Ikungi Mkurugenzi ni ndugu Justice K Lawrence hui ni mteuliwa mpya Mkoa wa Songwe Halmashauri ya mji Tunduma mkurugezi ni mhandisi Musa Nati huyu ni mteuliwa mpya. Halmashauri ya wilaya Songwe Mkurugenzi ni ndugu Fauzia Hamidu huyo naye ametolewa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya wilaya Mbozi Mkurugenzi ni ndugu Kazimbaya, Makwega Adeladius ambaye amehamishwa kutoka wilaya ya Lushoto. Mkoa wa Tabora. Halmashauri ya wilaya nzega, Mkurugenzi ni ndugu Sekiete Sulemani Yahaya, ambaye ametuuliwa kwa mara ya kwanza. Halmashauri ya Wilaya Sikonge Mkurugenzi ni ndugu Martha Daudi Luleka huyu naye ametuuliwa kwa mara ya kwanza. Mkoa wa Tanga <coughs> Halmashauri ya Mji Korogwe Mkurugenzi ni ndugu Nicodemus John B ambaye ni mteuliwa mpya. Halmashauri ya Wilaya Kilindi Mkurugenzi ni ndugu Gracia Max Makota ambaye ni mteuliwa mpya. Halmashauri ya Wilaya Bumbuli, Mkurugenzi ndugu George Haule huyu naye ni mteuliwa mpya Halmashauri ya Wilaya Korogwe Mkurugenzi ni ndugu Kwame Andrew Daftari huyu naye ameterwa kwa mara ya kwanza Halmashauri ya Wilaya Lushoto Mkurugenzi ni Mrakibu Mwandamizi wa Uhamiaji ndugu Ikupa Harrison Mwasioge ambaye naye ni mteulewa mpya Wakurugenzi ambao katika mabadiliko haya wamebadilishwa vituo vya kazi wanapaswa kuenda ku katika vituo vyao vipya vya kazi mara moja. Kwa wale wakurugenzi ambao wametolewa kwa mara ya kwanza wanatakiwa ku kwa katibu mkuu ofisi ya registrar tamisemi, jijini Dodoma eh, siku ya Ijumaa 5 tarehe tano mwezi wa nane, kwa maelekezo zaidi kuhusu majukumu yao lakini pia kwenda kuwapa kiapo cha uadilifu Aidha watakapokwenda Dodoma wanapaswa kuwa na vyeti vyao halisi yaani originals pamoja na nakala za vyeti hivyo zilizothibitishwa kisheria vinavyoonyesha matokeo ya kumaliza elimu ya kidatu cha 4 kidatu cha 6 na elimu ya taaluma ambazo wamezisomea. Kwa wale wa kurugenzi ambao vituo vyao havikutajwa katika mabadiliko haya wanaendelea na nafasi zao katika vituo walivyopo sasa. Dugu wananchi napenda pia kuwajulisha kuwa Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora amemteua ndugu Mkondo Josiah Bendera kuwa Katibu Tawala wa Wilaya ya Rungwe ili kujeza nafasi wazi baada ya aliyekuwa Katibu Tawala wa Wilaya hiyo kupangiwa kazi nyingine. Ndugu Bendera anatakiwa kuripoti kwa Katibu Mkuu ofisi ya Rais Utumishi jijini Dodoma siku ya jumaatano tarehe 15 mwezi wa nane wakao wa kwa maelekezo zaidi akiwa na vitu vyake halisi na nakala zilizothibitishwa kisheria vya elimu ya sekondari na vya elimu ya taaluma alizosomea asanteni kwa kunisikiliza Hii ni tanzania ya sasa Tanzania inayosonga mbele kimaendeleo. maendeleo. Hatuna kuungana kwa pamoja. Tusikamane. Tuwe wa moja. Mimi ni rahisi wa Watanzania wote. Tunachotaka ni maendeleo na Watanzania ndicho wanachohitaji. Tuweke pembeni tikadizi zetu. Sisi tunataka maendeleo. Amani yetu ni chachu ya maendeleo. Na hata hiyo amani isimamie kwa ukamilifu. Maslahi ya taifa yazidi maslahi ya, masla ya nafsi zetu. Na tuwe tayari kushughulika kweli kweli, tushirikishane kweni kweni kweni kwa kweli kwa maslahi mapana ya Tanzania. Tunaungana kwa pamoja kusema nchi yetu kwanza. Sasa kipindi cha bango kitakuwa